نا اس میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا جو ایک لیڈر ہے مولانا فضل الرحمان اور ڈیزل انہوں نے ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہے ان کو میار دیا ان کو عزت دیا جو کہ اللہ دیکھیں سب سے پہلے تو عوام پہ اتنا ظلم ڈھایا گیا پیٹرول بم گرایا گیا پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئیں اس کی اور جو اس میں سب سے بڑا ہو گیا پھر بھی مافیا کا ساتھ دیا گیا اس میں ایسے کیا گیا کہ ہمیشہ یہ جو پندرہ ڈیٹ یا یکم کو پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی تھیں تب نہیں بڑھائی گئیں پھر اچانک سے بڑھائی گئی یہ دیکھ لیجیے عوام کو بالکل ان کو خستہ حال کرنے کے لیے پوری ایک بین الاقوامی سازش ہے امپورٹنٹ سازش ہے یہ امریکہ کی سازش ہے عوام کو بدحال کرنے کی مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں کہ ابھی یہ ڈھائی سو سے بھی کراس کرے گا دیکھیں جو ان کا جو کا تو یہی ٹارگیٹ ہے نا کہ عوام کی دستر سے عوام کی قوت خرید سے بالکل باہر کر دیا جائے ان پوری ان کی کوشش ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ پینے پینے کی جو بنیادی خبریات کی تمام اشیا ہیں ان کو انہوں نے فل مہنگا کرنا ہے ملک میں بہر بحران پیدا ان کی سازشیں یہی ہیں اور انشاءاللہ اللہ کرے گا خیر پاکستان کی عوام ان ساری سازشوں کو ناکام کرے گی ہم خان صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ انشاءاللہ ان سب کو ناکام کریں گے اور انشاءاللہ ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا خان صاحب واپس آئیں پی ٹی آئی زندہ آباد عمران خان پائندہ تاریخ کو تیس روپے بڑھاتی ہے اس کے بعد آپ دو تاریخ کو تیس روپے بڑھا دیا اس پر بتائیں کہ عوامی رد عمل کیا آئے گا عوام کے اس وقت حالات ویسے بھی بہت برے تھے انہوں نے آ کے جو اوپر بم کا بم گرا ہے اس کی وجہ سے جو غریب ہے جو دیہاڑی دار بندہ ہے جو پانچ سو سات سو دہاڑی کماتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے وہ چھ سو روپئے کلو گھی ہو گیا ہے وہ گھی لے کچھ گھر کا اور سنبھال لے راشن لے کیا کرے اس سے بارے میں جو ہے نا ان لوگوں کو سوچنا چاہیے بہت برا کریں اس وقت پاکستان کے ساتھ یہ خزانے لوٹ کے ساری انہوں نے جائید جائیدادیں باہر بنائی ہیں وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پیٹرول اور جو ڈیزل کی قیمت ہے ڈھائی سو سے بھی زیادہ جائے گی تو دیکھیں نا اب یہ وہاں سے بھیگ لے کے آتے ہیں یہاں پہ آ کے کھاتے ہیں پھر یہ اپنے جو ان کے نچلے ہیں بلادے میں جو بھی ہے سب کو یہ سارا پیسہ باہر ٹرانسفر کرتے ہیں جائیدادیں لیتے ہیں ان کی اولادیں اوپر سے اوپر جا رہے ہیں غریب کے جو بچے ہیں وہ نیچے سے نیچے جا رہے ہیں